الطفلة هديه من الرحمه سبحان ربي الآن وحصتي استديوها من زين لكل شبر على غنيت بالجوريال الحان يا جعل ربي يحييها بقدومها الشعر توحشه كل القصايد نغنيها كل القصايد نغنيها الطفلة الزين ازدوا كاسيها كسيها في زينها تسحر الأعيان الله منها العين يحميها يا بنت يوسف وسيع كل ما يحميها كل ما يوسف حيلان إقصار لام جاد يحويها والجدة يوسف الكيفان تفخر تاسف معاليها نغنيها طفله هديه من الرحمه سبحان ربي مسويها الجوريه اللؤلؤه والمرجان الزين والملح كاسيها الزين والملح كاسيها في زينها تسحر الاعيان الله من العين يحميها هي بنت يوسف وسيع ما تبى بالفعل يحميها كلمتها بالفعل يحميها Oh, uh, عطر يعني والخاصه جوال صفر خمسه